Російські військові завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Влучили у дві багатоповерхівки. У результаті там здійнялася пожежа, яку загасили рятувальники. Пані Надія – жителька другого під'їзду пошкодженого будинку. Каже, в момент вибуху працювала вдома. Але в 11.20 щось страшне. Таке грюкнула над нами. Ми нічого не, не зрозуміли. Бо повалилися шкафи, повалилися з книжками, вікна теж хлопот під ноги. Страшне, вся квартира у склі і побігла на кухню. Теж саме дивлюся, вікно розпахнулося. Воно вирвало це, усе, все чим воно було, було скріплено. Вискочили сюди на вулицю. Тоді оце побачили, що то перший під'їзд. Так у нас такий. Ну і все, оце тепер ви бачите. У другий під'їзд нас не пускають. Я не знаю, що з нами було. Ми кричали страшне. Бо незрозуміло було все, сипалось на нас, і скло падало, і, все. і потім іще ж другий був раз вистрел, щоб тільки менший був, ми не знали, що це було таке. Вийшла на вулицю, кажуть, біжіть туди, бо повідомили, що це ще буде одна ракета летить. З першого під'їзду, коли я вийшла, виводили людей з окровадленими лицями. Виводили і жіночку одну, ну дуже багато людей ввели під руки її. І а потім приїхала скора. Бабуся та дідусь Євгена Михальченка мешкають у першому під'їзді пошкодженого будинку. Чоловік розповідає, розмовляв з бабусею телефоном, коли почув перші вибухи. Попросив стареньких сховатися в коридорі. В момент розмови прямо от почув вибухи, і сказала мені бабуся, що в них прямо в квартиру, в хату прильову. Я одразу сказав, щоб вони виходили на вулицю, брали документи і виходили на вулицю після цього. Підмінився на роботі, приїхав на місце. зустрів, бабусю, дідуся, заспоковував їх за можливості трав до родичів. Квартира вигоріла ще з двох сторін. Приліт якраз був в район п'ятого поверху, вони живуть на шостому. Чудом ціліли. Ось ми тільки що з мамою сиділи тут. Мені почали. Станіслав Стойков – житель сусіднього будинку. Розповідає, поруч мешкає його мати. В момент влучання ракети був у неї вдома. «Відчули взривну хвилю, нас відкинуло і зі шматками шкла, і рамкою вікна, трохи в сторону під'їзду. Потім ми отягнулися, швидко підійшли, подивилися, що квартира ще ціла, що все нормально. Ну, сусідній будинок було тут тут також автомобіля проїх, тому що ми допомагали увести людей. Десь людей 10 ми вивели, а двох ми помістили до карета швидкої допомоги. Наразі відомо, що одна людина, яка перебувала у важкому стані, загинула. 31 отримала поранення, 27 шпиталізували до лікарень, зокрема і трьох дітей. Повідомила речниця Нацполіції області Анна Ткаченко. міновибухових і інших травм. В них немає, у них другі діагнози. Вони знаходяться в відділенні хірургії. Рятувальні роботи з пошуку та евакуації людей, які в момент удару були вдома, тривають, повідомив перший заступник міського голови Олександр Власюк. Також, за його словами, на місці обстрілу працюють соціальні служби, комунальники та психологи. Надаємо що зараз гуртожит. Ну і далі по нашій будемо працювати комунальні методики. Зараз будемо після того, як законцю рятувальні роботи, надаємо безкоштовно стройматеріали для того, щоб закривати вікна і допомагати вибиті шибки, допомагати виносити сміття і будівельний мусор. Окрім житлових будинків, російські військові сьогодні вдарили у Запоріжжі у склади СТО, а також у відкриту місцевість. Повідомили в нацполіції Запорізької області. Олена Лисенко, Маргарита Галіч, Геннадій Корчененков. Новини Суспільне. Запоріжжя.